الآن وحصرياً اشتركوا أحلام يا شيخ أشميع وان خلي لطويلات وشفين عاد عزيز الشاه تبار سرايا شيخ قدك يا رب العزيزين عثيم فاص مالعكس <تصفيق> القضايا <تصفيق> <تصفيق> كرب انتر جلال عزيزين هاتف